بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نكمل رسالة شيخ شيوخنا الإمام الحافظ المجتهد أبي أحد أحمد الصديق الغماري الحسني رحمة الله عليه في رسالته المشهورة بتحقيق الأمان لإخراج إخراج زكاة الفطر بالمال وكنا قد وصلنا إلى الوجه السابع والعشرين الصفحة 33. قال الامام الحافظ المجتهد ابو الفيض احمد بن الصديق الغمالي الحسني في رسالته المسماه بتحقيق الامال في اخراج زكاه الفقر في المال الوجه السابع والعشرون قال وعلى فرض انتفاء المشقه فالحاجه قد تقوم مقام المشقه ولذلك ابيح النظر المحرم الى من يريد نكاح المراه او معاملتها ببيع او غيره كتحمل الشهادة وآدائها وكاللمس المحرم, آه، نعم. المحرم أيضا للطبيب والحجان ونحوهما وكاللمس المحرم أيضا للطبيب والحجام ونحوهما طبعا هنا النظر المقال من يريد لكاح المرأة يجوز الله أن ينظر وجهها وكفيها فقط وجهها وكفيها لكن فقهاءنا اشترطوا شط ثاني أن يكون هذا بعلمها بعلم بعلمها وعلم أبيها خطبة ينظر إليها ها أه؟ خطبة قال والنظر إلى فروج الزانيين الزانيين لتحمل شهادة الزنا باب تحمل الشهادة إذا قصد تحمل الشهادة باش يرفع الأمر الحاكم يحد نعم وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة والبكارة وإلى فديها للشهادة على الرضاع وغير ذلك فإذا أباحت الحاجة ما هو محرم فلا أن تبيح المال في الزكاة التي هو الأصل فيها أو لا الوجه الثامن والعشرون أن الفقهاء القائلين بعدم إزاء الدقيق عللوه بكونه غير كامل غير كامل المنفعة لذهاب ريعه وهذه العلة موجودة اليوم في الحبة فان الفقراء يبيعونه باقل من ثمنه بما يعدل اضعاف منفعه الريع الساقط من الدقيق نعم فوجب ان يدور الحكم مع العله نعم كانت الدقيق في فيما مضى قليل والحب هو الشائع الان العكس الحب هو ها النادر و ها واضح يبيع الحب شيء الدقيق لانه يحتاج ان يدق ها اه؟ يحتاج الى عمل نعم الوجه التاسع والعشرون. نعم. قال أن إخراج المال في هذا العصر يجتمع فيه جلب مصلحة ودفع مفسدة. نعم. فيقدم على إخراج الحب الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال. فيقدم نعم. نعم. نعم. فيقدم فيقدم على إخراج الحب الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال. نعم. لأن الفقراء يبيعونه بأبخس الأثمان. فيضيع بسبب ذلك مال كثير بين مشتريه للزكاة وبين بائعه الفقير وكم من الفقراء من لا يجتمع له ما يكفيه للطحن والبيع فيضيع ولا يحصل به انتفاع نعم الوجه الثلاثون أن الحكم إذا وقع فيه خلاف هل هو مخصوص بالنص أو غير مخصوص فالظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع كنح. حتى يثبت الخصوص نعم حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع كما تقرر في أصول الفقه والزكاه لم يثبت تخصيص الحكم فيها بنص ولا إجماع فوجب عدم اعتباره والقول بالعموم الوجه الحادي والثلاثون أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة وعلّل أحكامها التي ينبني عليها جميعها وحيثما دارت تدور معها فالشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد نعم هذا أصل عظيم ها مقاصد الشريعه قائمه على جلب المصالح ودرء ها درء المفاسد كل أحكام الشرعيه سواء متعلقه بالعبادات المتعلقه بالمعاملات او المتعلقه حتى بالاحكام القضائيه من حدود وغيرها وتعزير كلها قائمه على جلب المنفعه المصلحه ودرء ها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد اولى من جلب المصالح وإذا وقعت مفسدتين نقدم أكثرها ونفعل أقلها وإذا جلبنا مسرحتين نقدم أكثرها ونؤخر أقلها وهكذا ما. قال وعلى هذه القاعدة بنى العز بن عبد السلام قواعده الكبرى التي يجب على الفقه وأول من ألف في فقه المقاصد في علم الأصول هو سلطان العلماء العز ابن عبد السلام ابن عبد السلام نعم. قال وعلى هذه القاعدة بنى العز بن عبد السلام قواعده الكبرى التي يجب على الفقيه والمفتي بناء الاحكام عليها. نعم. قال الشيخ: فمن تأمل الأوامر وجد الشارع أمر بها لما فيها من المصالح الدنيوية أو الأخروية، ومن ومن تأمل النواهي وجده كذلك، نهى عنها لما فيها من المفاسد الدنيوية أو الأخروية. وبحسب تاكد المصلحه وعظمها يكون الوجوب والندب والاستحباب نعم. وبعظم المفسده وشدتها يكون الحرام والمكروه وخلاف الاولى نعم. الا ان ذلك منه ما هو ظاهر يشترك في ادراكه الخاص والعام ومنه ما هو خفي لا يطلع عليه الا ذو القدم الراسخ في الفهم والعلوم هو المجتهد ها نعم هو المجتهد قال فالكذب مثلا حرام من اكبر الكبائر بحيث جعله الشارع كفرا ونفاقا فقال تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وقال تعالى يعني يفتري الكذب على الله المقصود ويفتري الكذب على الرسل هذا المقصود ها وقال تعالى فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايه المنافق ثلاث وان صام وصلى وزعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطبع المؤمن على كل خلة إلا الخيانة والكذب قال الشيخ ومع هذا المؤمن عين. قد يتصف بأي صفة من الصفات المشينة الردية إلا الخيانة والكذب إلا الخيانة والكذب قال الشيخ ومع هذا الوعيد الشديد أباحه لما عارضت مفسدته مصلحته مصلحة كبرى هي الإصلاح بين الناس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيراً يعني أدخس العلماء أن تكذب يعني اصلح بين زوجين وبين خصبين أو متشاجرين أو متعاديين ها؟ تقول له أنا لأنه يتكلمك بخير ويحبك ويقول لك نموت على جالك، هو ما قالوش انت فقط تم تطييب الخطب. طول العام تقول ناجي كالي مسكين، وابكالي عليك، يتذكر ايامات كنت في الصحبة، قال له قال شيء. هذا من تأليف القلوب، جائز، جائز. الكذب هنا مع أنه مفسدة، ها؟ ولكن ترى مفسدة أعظم هي الشقاق بين المسلمين. نعم. فقال صلى الله عليه واله وسلم ليس بكذاب من اصلح بين اثنين فقال خيرا او نما خيرا بل يصير الكذب واجبا يعاقب على تركه كما اذا ترتب عليه حقن دم مسلم بريء وكذلك اعراض الناس محرمه اشد التحريم حتى جعلها الشارع, الشارع من اربى الربا الذي اخفه اشد من اثنتين وثلاثين او ست وثلاثين زينه في الاسلام زينيا. زينيا. زينة آه. آه. آه. زينية في الإسلام ومع هذا الوعيد الشديد أبيحت في جرح الرواة والشهود لما يترتب عليها من عظيم المصلحة في حفظ في حفظ الدين وحقوق المسلمين وظهور الناس محرمة أشد التحريم ومع ذلك أبيحت في الحدود والأدب والتعزير للمصلحة العامة وحفظ الحقوق وإقامة العدل واموال الناس محرمة اشد التحريم، ومع ذلك ابيحت في الزكاة والمغانم في الجهاد، لما في ذلك من المصالح الكبرى من نشر الدين واعلاء كلمة الله ومعونة الفقراء. هذا الكلام كله اخذ من سلطان العلماء، من العزم السلام. قال وهكذا تنبني احكام الشريعة كلها على مراعاة المصالح، وتدور معها كيفما دارت، كما يعرف ذلك من تتبعه وامعن النظر فيه. وإذا ثبت ذلك فالمصلحة قاضية بإخراج المال وتفضيله على الحبوب الوجه الثاني والثلاثون أن الوقوف من النص والتمسك والتمسك بالظاهر فيما هو بيّن العلة واضح الحكمة قلب للحقائق وعكس لمقاصد الشارع فإن من يسمع قول الله تعالى سبحانه هذا الكتاب يتبين أن زيدي أحمد مصدق الهماري رحمه الله كان مشاركاً في علم الاصول هذه المسائل كلها مسائل اصوليه. إيه؟ وهذا الوجه يظهر صراحه تحامله عن الظاهريه. أه؟ يقول ان الوقوف مع النص والتمسك بظاهر بما هو بين العله، ما هو بين العله قلب الحقائق وعكس مقاصد الشرع. ليس أه؟ ظاهريا كما يقول بعض المناوئين. نعم. وحيد؟ قال ان الوقوف من النص والتمسك بالظاهر فيما هو بين العله واضح الحكمه قلب للحقائق وعكس لمقاصد الشارع فان من يسمع قول الله تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فيحملها على خصوص الاكل ويتلفها وينتفع بها في اللباس والركوب والمسكن يعني وغير ذلك الذين ياكلون اموال اليتامى قال ما اكليش اديت له ديت له قاميس له أرضه. ما <تكلم> كيف هذا؟ يدعي اه, يدعي. أه؟ إيه قلب الحقائق هذه هذا مش مقصود يعني انا ارد على الظاهريه انا يرد على يهدم اصلا وأصل الظاهريه اخذ الظاهر قال ها الايه الكريمه اللي اموال اليتامى اللي يدي له غير اللباس يدي له العقار يدي له داره ما يدي لهش اكل ما يدي لا لا لا ما يدي لهش حاجه اكل اليتامى كيف ربنا قال الذي أكل اموال اليتامى انا لا أكل مال اليتيم انا اخذ عقاره اخذ داره أخذ لباسه، أخذ ماله فقط لا لا، كيف إيه هذا؟ مش نقول هذا؟ ها؟ يقول بعربي هذا؟ واحد عربي؟ عبد السليقة العربية يقول كلام هذا؟ ها؟ نعم. قال وينتفع بها في اللباس والركوب والمسكن وغير ذلك يكون مخالفا للآية، داخلا في الوعيد بإجماع الأمة بل والعقلاء. هذه <تصفيق> من العجائب الظاهرية قوله عليه: "لا يبلن أحد في الماء الراكدين قال الظاهر قال ظاهريا يعني يحرموا البول في الماء الراكد الماء اللي يمشي ها أه؟ الحابس الحابس أيه ما يمشي الراكد الحابس قال لو واحد ياخذ يبول في اناء ويرميه في الماء الراكد قال جائز هو لم يبول في الماء الراكد كيف هذا الماء الراكد اللي ما يمشي يعني ها أيه؟ قال اذا ذا يبول في اناء ويرميه في الماء قال جائز إن النبي قال لا يبولن أحدكم هذا ما باله؟ باله في الإناء ثم هو في سبحان الله. ماكاش مقاصد ماكاش مقاصد سبحان الله مع ذلك احتج إلى رأيه في بعض المسائل هما ظاهريا عند الأئمة الأربعة الفقهاء كلهم عامة الفقهاء أن الإنسان المرأة إذا كانت ترضع وخرجت الحليب تاعها ما تدري تاعها دارته في زجاجة وشرب الرضيع ومكاش منها ابنها هل تثبت هنا حكم الرضاع يثبت لا يثبت؟ يثبت <تصفيق> يثبت اتفاقا هذا الايمن اربعه رضع لو قال لك لا قال لك باش يرضع لازم يمص ثدي هو نفس القضيه تاع اللي احدكم قال له يدير الحليب تاعها في اناء وتشرب الرضيع قالوا كلها لا, لا, لا تثبتوا البنوة لا تثبتوا البنوة هذا وقع إشكال في أوروبا أن كثير من الشركات في زمن الزبناء كثير من الشركات الحليب الأطفال المدى الأولية من حليب النساء لو أخذنا بمذهب الائمه الأربعة يخص إشكال كبير مش أنا أقوله قاعدة شركاء بكاش مين تزوج زوج يتزوجتك في رمضان قال جيجوز قال شموكيوت جيوز في الحليب <تصفيق> تاع ما تعرف وني مشكل كبير فوقع اشكال هذا في بعض المجامع الفقهيه فاستعانوا براي الظاهريه سمعناهم مخالف المعقول لكن استعانوا به هذا قالوا هنا لا تثبت لان اشارته ها النص النص خشط فعندنا احنا لو الصعوط لو دخل الحلق الولد نخلو له الحليب من الانف ويصل للحلق ويشربوا بالشربوت تثبتوا أه؟ ها تثبت بالتحري يولي وليدها في الرضاع نعم. قال يكون مخالفا للآية داخلا في الوعيد بإجماع الامه بل والعقلاء وان تمسك بالظاهر ووقف مع النص وكذلك من يسمع قول الله تعالى في حق الوالدين فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما فيبصق في وجههما ويضربهما ويتمسك بالنص بنص التأفيف والانتهار يكون عاقاً داخلاً في النهي والوعيد إلى خلاف بين العقلاء قلت لنا ما قلت لك أنا شبيتها بل وكيف وأنت قلت لها ما أفر إيه أقل شيء نعم قال ولهذا لما تمسك اليهود بمثل هذا الوقوف مع النص والظاهر في صيد السمك الذي نهاهم الله عنه يوم السبت فنصبوا الشباك عشية آه الحياة واخذوها يوم الاحد عاجلهم الله بعقابه فمسخهم قرده وخنازير مع انهم لم يخرجوا عن لم يخرجوا عن ظاهر اللفظ لان التعويل على قصد المتكلم ومراده لا على الالفاظ لانها لم تقصد لنفسها وانما قصدت للمعاني والتوصل والتوصل بها الى معرفه المراد. فلو تمسكنا اليوم بالنص في زكاه الفطر واخرجنا التمر والزبيب لما كنا متمثلين ولا مزكين، ولهذا لما كنا ممتثلين ولا مزكين، ولهذا نص الفقهاء على ان الاعيان المنصوص عليها لا تجزي. لا تُزِي إلا لمن كانت أُوتُو ذلك أوتوت. في القراءة تعجب لابد تكون نبرة تعجب هو في الخطة وكي نقطه تعجب في القراءة كي تسرسل عودها <تصفيق> <تصفيق> قال فلو تمسكنا اليوم بالنص في زكاة الفطر وأخرجنا التمر والزبيب لما كنا ممتثلين ولا مزكين لما كنا ممتثلين ولا مزكين ولهذا نص الفقهاء على ان ان الاعيان المنصوص عليها لا تجزي الا لمن كانت قوته وقالوا في الاقيط لا يجزي الا لمن لا. كانت أه؟ عرفنا الكليله ها عرفنا الاقيط ها أه؟ الجبن المجمد هذا أه؟ كليله بكر يديروه في اصحاب أه؟ سعاده يديروه في الاكل أه؟ وقالوا في الاقط لا يجزي إلا لأهل البادية أي بادية الحجاز الذين كان الاقط طعامهم لأن المراد ما يكون قوتا للفقراء إلى عين المنصوص فكما نص الفقهاء على هذا وانتقل الحكم في نظرهم من المنصوص الى غيره كذلك ينتقل الى المال الذي لم يكن في عصرهم بمنزلته الان نعم على ان المال الحقيقي الذي هو الذهب والفضه قد انتقل حكمه ايضا الى الورق الذي لو أعطيه الورق الورق الى الورق الذي لو الورق هذا الذي لو أعطيه منذ اعوام خلت لعده سخريه واستهزاء جيب واحد مقل ثالث نجيبونه هو ورقه لا يقول الدولار هذا ولا اورو ولا دينار ولا ريال يقول ولكي تسخر بي تستهزئ بي تقني الورقات ولا ها والله قال واليوم لو اعطي قرشا من الفضه لعده سخرية كتبه. هي كذبه هي كذبه هي كذبه اليهود داروا كذبه اقتصاديه ومشي الكذبه هي ماشيه الان يعني الدجل موجود الان سنرجع الى الدينار لما يظهر السيد المهدي اخر الزمان. نرجع الى الدينار ويقضي على الكذبه لانه المهدي سيقضي على الدجل بكل انواعه، دجل سياسي ودجل اقتصادي ودجل دجل اجتماعي، دجل اقتصادي، هذا الورق هذا. اليهود لما ايش داروا؟ دارو اوراق مخاطره اليهود للذهب، هم جمعوا الذهب بالعالم العالم كله، واوراق صح هي كانت مواثره للذهب، لما خلاص الذهب تاع العالم استحوذوا على 90% منه أوراق بعد أن يطبعون أوراقا ها أه؟ ملايير وبلايير و و دون مقابل دون مقابل دون ذهب يعني كان ذهب يعني كيقول لك 50 كذا موجود مقابل ذهب ماكش مقابل كذبه يمشي على على طول إذا الإقتصادات في العالم كلها بني مبنية على كذبة على كذبة لذلك من أسباب إطاحة بالقذافي هو سعيه لارجاع الدينار والسر اسقاط هذاك اللي دارو المشكل تاع اللي كان حكم البنك الدولي اسمه دوسكا دوسكا جستي دوسكا الكارونتي هذا هذا كان مرشح وطني رصنا لا شاء القياسه ايه دوسكا هذا كان معول يرجع الذهب يعني ارجاع ارجاع النقد هذا مشكله لانه لو يرجع الذهب يعني اقتصاد دول كبيره ستنهار هي يعني مبنية على كذبه ما كاش حتى انت البنك المريكي عنده كذا كذا ملايين وقال بلايين مش مقابل ده. ما عنديش مقابل وتعباد يعني عندك شويه مقابل قلوا عشر مقابل تسعه تسعه عشره كله كذب كذب كذب خلاص قمرين يا آه وكذا الكذبه هذيك راه واضح الصراي مش ساهل مش ساهل مع ان هناك اطروحات عند بعض الاقتصاديين الغربيين يدعون الى هذا ولكن صوتهم لا لا يظهر لا يظهر المؤلفة بتاعهم تحرق وتمزق وت... حتى في الانترنت لا تجدها، حتى في لا تجدها لأنه... لانه هذا ياثر في لانه في الصميم ها واضح محاربه لصميمهم أطحوا برأسه برأسه طاحوا بكبار بي... دول ماشي؟ اجل اجل هذا الامر هذا مثل عرج ما هذا واضح نعم قال واليوم لو اعطي قرشا من الفضه لعده سخريه واستهزاء به بخلاف الواقع ما فاش و... و... و... أنا نتوما في الواقع ما فاش في الزكاه مشكله انا كاين عنده 50 مليون أو 60 مليون واضح هي ماشي مقابل ما ذهب لكن هذا الواقع هو موش هي نفسها لكن مش ما كاش ما كاش غيره ما كاش غيره لازم تغير العالم منظومة الاقتصادية العالمية ما يسأل مستحيل، وش مستحيل؟ بس مستحيل مم امبوسيبل مم امبوسيبل اصل هذا اخطيتي ان شاء الله لكن ما يرضى بهذا يدعو الى تغييري ادعو الى تغييري نعم قال الشيخ فالعبره بالمنفعه والمقاصد لا بالوسائل والاسباب <تصفيق> فصل قال فمراعاة لهذه المقاصد نقول ان الواجب على اهل البادية البعيدة من المدن اخراج الطعام المقتات عندهم لا التمر ولا الماء لان حالهم مشابه لحال اهل عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم في كون طعامهم الحب مع وجود الارحاء في بيوتهم التي تمكنهم من الانتفاع به بخلاف المال. فإن الفقير لو أخذه في البادية لأضطر معه إلى السؤال حيث لا توجد أسواق ولا تتاكين لبيع الطعام المهيئ المطبوخ لا خبز ولا غيرها كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لو تغير الحال في المدن وانقطعت هذه الآلات وعادت المياه إلى مجاريها الأصلية فإن الحكم يكون كذلك أما اليوم فالمال في الحواضر انفع للفقراء واخراجه هو الافضل والاولى والله اعلم. نعم. فصل لذلك الفتوى نقول انه اهل المدن الاولى ان يخرج زكاه الفطر مال لكن اهل البوادي لا يخرج الطعام فين زرمير كان لا دار لا دواء لا حانوت تعطي له 100000 واش يعطيها ب 100000 يعطيها لها ما كان لا مخبزه ولا اعطيها له اعطيها له نعم هذا هو نعم. الأصل من المال اضطرار، للمال فصل قال: وإذا ثبت من هذه الوجوه والدلائل جواز إخراج المال، فاعلم أن تقليد الفقهاء القائلين بعدم إجزائه لا يجوز لأسباب. السبب الأول أنهم حكموا بذلك بناءً على ما كان عليه الحال في عصرهم المشابه، المشابه لعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي استمر كذلك بزيد القيرواني اتخذ كلبا يحرس بيته قالوا جا جاوا بعض طلبه الفيق بعض المشايخ قالوا يا امام كيف يعني؟ مذهب مال مالك انه الكلب لا يجوز لحراس البيوت. للزرع وللصيد فقط ما يجوز لحراس البيوت مذهب مالك ما يجوز لحراس البيوت قال كان امامنا مالك في عصرنا هذا لاتخذ اسدا ظهريا هذا السبع ماشي مشي مشي مشي اتخذ اسدا داريا نعم كذلك هنا هؤلاء حاجة افتوا لي في عصرهم نعم كذلك نقول نفتي ليه؟ في يعني عصرنا نعم قال السبب الاول أنه حكم بذلك بناء على ما كان عليه الحال في من المشابه لعصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذي استمر كذلك الى اوائل هذا القرن الرابع الرابع عشر أما اليوم فقد تغير الحال تغيراً لو وقع في عصرهم لما أفتوا إلا بإخراج المال مراعاةً لما ذكرناه من الأدلة ومثل هذه المسألة أيضاً زكاة الأوراق المالية فإن من شيخ عن ليش لا يرى زكاة الأموال المالية تعرفوا عن الفتوى ليش يقول لك شراط الملكة عمية مليار ما تزكيش ما عندكش الزكاة الذهب والفضه لكن هذا إيه؟ مخالب هم أهزئ أه واضحين قال ومثل هذه المسألة أيضا زكاة الأوراق المالية، فإن من تمسك بنصوص الفقهاء الذين كان التعامل في زمانهم محصورا في النقدين، وقرروا طبعا الأوراق المالية متى ظهرت؟ يعني سقط الخلافة. سقط الخلافة الأوراق المالية. واضح. يعني أنت متى نقضي على الأوراق المالية على الأوراق هذه؟ الكذبة هذه اسمها الأوراق أكذوبة أه أكذوبة اسمها الأوراق هذه اسم الأوراق. واضح لما ترجع الخلافه لما ترجع الخلافه نقضي الغلب الغلبه الاقتصاديه تكون عندنا احنا نتحكم فيها لكن مش غلبه الغلبه لهم يديروا نوجي يحبوا وقرروا ان الزكاه لا تدخل غيرها من الفلوس فحكم باسقاط الزكاه في الاوراق بناء على نصوص الفقهاء فانه يكون بذلك مسقطا لاحد اركان طبعاً الاسلام طبعا بمعنى لهذا اسقط اركان الاسلام الناس عندها غير الاوراق ما عندها شيء ثاني الغني عنده لا ولا؟ ما عنده ذهب ولا فضه. مليار مليارديرش ولا اكبر غني ما يقول ما ولا ولا غرام تاع ذهب. صح ولا لا؟ نعم يصبح هنا يؤدي الى هذا التزمت والتحجر في النص ها يؤدي الى الغاء رقم من اركان الاسلام اللي هو الزكاه. نعم. وهادما اصلا من اصوله وملغيا مقصدا من اهم مقاصده. وكم لها من مقصد سيدي احمد ابو ابدع يا ابداع والله كاني اكتشف رجل اخر يعني رجل اخر اصولي نظار سبحان الله العظيم ان شاء الله. قال وكم لها من نظير لمن تامل ذلك وتتبعه مع ان من اصول المالكيه القول بما جرى به العمل والاعتماد على الاعراف ولو فيها خالف صريح الكتاب والسنه من غير مبرر ولا معتمد يعتمد عليه اصلا سوى العرف والعمل الجاري. سوى العرف والعمل الجاري السبب الثاني إن العلم بضعف الدليل يوجب عدم اعتبار القول المبني على ذلك الدليل ولهذا قرر علماء الفقه والقصول أن الإمام لا يقلد فيما ضعف مدركه فيه بل يجب إلغاء مذهبه واعتبار الدليل الذي نحن متعبدون به وإذا علم هذا فإن الفقهاء تعلق في هذه المسألة المسألة بشبهتين ضعفتين إحداهما بشبهتين, بشبهتين ضعفتين إحداهما كون الشارع أوجب أشياء مختلفة القيمة فدليل يعني على يعني حجتك تسمى حجة حجة الخصم تسمى شبهة أنت لو تسميها حجة لو لو سميتها حجة تلزم نفسك بها واضح تسميها شبهة يعني حجة الخصم تسمى شبهة واضح واضح العبارة هذه؟ يعني هو لم يسمى الشبهة، يعني ما هيش حجته هو حجة المخالف، يقول لك ما لا يجوز زكاة الفطر أن نخرجها مالا، نعم. لا. قال إحداهما كون الشريع أوجب أشياء مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، وهذه شبهة ضعيفة أو باطلة من وجهين، الوجه الأول أنها من قياس الحاضر على الغائب المجهول. فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم في عصرهم كانت كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته وإلا فالأزمنة والعصور تختلف في الأسعار ومساواة الأشياء وتفاضلها وقد وجدنا هذه الأشياء اختلفت من عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عصر عمر وعلي رضي الله عنهما فكان البر قليلا أو مفقوداً في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة وكثر في زمان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بسبب فتح الشام ومصر وغيرهما من الأخطار وأقصى ما بينا واقصى ما بين زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم وزمان عمر 18 عاما فكيف بستمائة سنة؟ يعني 18 سنة تغيرت، تغير الحال تغير الحال، فكيف ب600 سنة؟ ما بأولى وأحرى ها؟ نعم. قال فإن هذا الدليل استدل, استدل به ابن الغربي من الأئمة هو يتكلم عن عصره هو لا يتكلم عن عصره ها؟ يتكلم على الفقهاء الفقهاء لانه الائمه ايمه المجتهدون ظهروا في القرن الثاني والثالث القرن الثاني والثالث لكن متى تطور المذهب هذه المذاهب استقرت ها رسخت في القرن السادس القرن السادس والسابع وقت الاوج اوج الاجتهاد الفقهي واضحنا قال فإن هذا الدليل استدل به الإمام ابن العربي من المالكية في المئة السادسة. نعم يشير إلى أبي بكر العربي. ومن قبله الخطابي من الشافعية. الخطابي يعني المعروف من سادة الشافعية، نعم. كما أن أهل المدينة كان طعامهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمر مجرداً. مجرد لا شعير ولا قمح. نعم. قال بحيث يمكثون الشهر والشهرين بل والشهور لا يذوقون فيها طعاما غيره ثم بعده بقليل تغير الحال وصار طعامهم كسائر الناس وبقي التمر عندهم للتفكه والتادب لا للاختيار به وحده قال فكيف يقاس العصر المتاخر على المتقدم مع هذا التباين العظيم الوجه الثاني قال ان هذه دعوى غير مسلمه فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاير بين الأعيان ولم يسوي بينهما كما قدمناه من طرق بلغت حد التواتر، فبطل هذا الدليل من أصله. الشبهة الثانية قولهم إن المال بدل، والبدل لا ينتقل إليه لا ينتقل إليه إلا عند فقدان المبدل، وهذه الشبهة ضعيفة أيضا من وجهين، أحدهما أنها قاعدة غير مضطردة بل منقوضة. ف... مضطر غير مضطردة، ما معنى الاضطراد؟ الاضطراد يعني إذا وجد السبب وجد المسبب، وجد المسبب وجد السبب وجد المسبب. هذا المقصود يعني، إذا وجد هذا وجد هذا، هذا نقول هذه هذا اضطراد. أما إذا في بعض الأحيان تجد السبب ولا يوجد المسبب، نقول هذه قاعدة غير مضطردة. هذه قاعدة غير مضطردة. نقول مثلا مرور السحاب لا يعني المطر غير مضطرده لأنه في في في مره من 20 مره لا تمطر مع وجود السحاب واضح الصراحه ليس وجود السحاب سبب في المطر واضح الصراحه لكن غالب اذا ما مدام الغالب وليس كل بكل مرور السحاب يكون المطر نقول هذه قاعده غير غير مضطرده غير مضطرده قال فالمسح على الخفين بدل من الماء وهو جائز مع وجود المبدل وهو الماء شاء الله أردني صحيح فانيهما عدم تسليم كون المال بدلا من الطعام بل نقول إنه أصر داخل في عموم العلة التي صرح بها الشارع وهي إغناء الفقراء بل لا يبعد أن ان لا نسلم لأنه بدل أصلا هو مش بدل عن الطعام أصلا, أصلاً, أصلاً. قال بل لا يبعد أن يقال إنه الأصل والطعام بدل منه لفقدان فائدته في ذلك العصر مع ندرته كما أوضحنا قال فصل السبب الثالث أنهم اضطربوا في هذه المسألة وتناقضوا فيها تناقضا يوجب عدم اعتبار قولهم فيها لأنهم لم يتمسكوا فيها بنص ولا قياس ولا تعبدية ولا معقولية اما النص فمخالفوه في اما فمخالفوه في قولهم بجواز اخراج كل مقتات غالبا كالارز والدخن والدله والسلت والسويق والقطاني الحديث المتفق عليه الشعير والقمح والتمر فقط أه التمر أه أه التمر والزبيب ولا ولا الحديث الاخر البر والشعير لا لا, لا لا تمر والش والشعير هذا الوارد النصر في النص اما القمح غير وارد والاقيط غير وارد فيه مو... و... روايات اخرى روايات اخرى لو حصلتم هذه الام في امه الامور الثلاثه لم أجزتم البر ولا أجزتم الاقيط ولا اجسستم الارز ولا ولا غيرها ولا غيرها والقطني واللحم, واللحم واللبن وغيرها مع طاني الفول والعدس والجلبان مم. وغيرها نعم قال مع أن النص لم يرد بشيء منها وخالفوه أيضا في قولهم أن الأقط لا يجوز إلا لمن كان قوته ومنهم من منع منه مطلقا مع أنه ورد في النص الصحيح وخالفوه أيضا في قولهم إن الواجب من البر صاع مع أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نصف صاع بل أنكر جمع من الخفاف كابن المنذر وابن حزم والبيهقي حزم وابن حزم والبيهقي والحافظ ثبوت البر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مطلقا لا بصاع ولا بنصف صاع واكدوا ذلك بان البر لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينه كما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد وعبد الله بن عمر وبينوا ان المراد بالطعام في حديث ابي سعيد هو الشعير لا وَرَدُّوا على من زعم انه البر واقل زعمه بما لا يقبل النزاع ولولا خوف التطويل لمجننا ذلك ولا, تكلم ولا تكلمنا على جميع الاحاديث الوارده بِصَاعٍ من البر هل لو الشيخ ام الشيخ طول ها واستفاض في هذه المساله لولا أه؟ ها ما شاء الله عليه حتى يتحقق الناظر من ضعفها وفي تضعيف هؤلاء الحفاظ كفايه. قال فصل فان قالوا ان المنصوص عليه تعبدي لا يفهم له معنى ولا عله، قلنا قد ناقضتم هذا وصرحتم بانه معقول المعنى بين بانه معقول المعنى بين العله. بانه معقول. بأنه معقول المعنى بين العلة ولذلك قستم عليه كل ما في معناه وإن قالوا هو معقول المعنى فلذلك قسنا عليه قلنا قد ناقضتم هذا أيضا ولم تقيسوا عليه كل ما في معناه بل تحكمتم فألحقتم أشياء ومنعتم غيرها مع اتحاد الجميع في العلة ثم نسألهم عن العلة التي جوزت لهم القياس والإلحاق فإن قالوا المطعومية قلنا قد ناقضتم هذا قد هذا فلن تجيز كل مطعوم من خضر وثواكه وحلوى نعم. وإن قالوا الاقتياد هذا هذا مذهب أصحابنا المالكية قالوا علة الزكاة ادخار الاقتياد وإن قالوا الاختيات، قلنا قد ناقضتم هذا أيضا فمنعتم الدقيق والسويق والحمص والعدس والفول وغيرهما مما هو مقتات، وغيرها مما هو مقتات، وطلب الإمام مالك في القطاني فأجازها مرة ومنع منها أخرى، وإن قالوا هي خاصة بالمعشر يعني المزكى، ها المزكى، قلنا ناقضتم ذلك باللحم واللبن والاقط والدقيق وغيرها وهي غير معشرة وإن قالوا مما تنبته الأرض خاصة قلنا ناقضتم ذلك باللحم واللبن والاقط فإنها من الحيوان فهكذا اضطربت أقوالهم وتناقضت آراؤهم في هذه المسألة فلم تجري فيها على نص ولا قياس وما كان هذا سبيله فلا يجوز لمسلم العمل به لأنه استحسان مجرد عن الدليل ونحن مكلفون بإتباع الحق والدليل لا بإتباع استحسان الناس وآرائهم وحينئذ فلا يخلو الحال في هذه المسألة من أمرين لا ثلاث لهما إما الوقوف مع النص والجمود عليه والقول بأنه لا, لا ثالث لهما أه؟ نعم. أنا. لا ثالث لهما نعم. لا ثالث لهما إما الوقوف مع النص والجمود عليه والقول بأنه لا يجوز غيره مطلقا كما هو مذهب أهل, مذهب أهل الظاهر وبعض الحنابلة والمالكية وإما النظر إلى المعنى واعتبارها وتجويز كل, كل ما يحصل كل ما يحصل مقود الشارع مما فيه نفر الفقراء وسد خلته وما سوى هذا فتحكم يأباه العقل ولا يرضاه الدليل والسلام كملت الرسالة المسمات تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال على يد مؤلفها الفقير أحمد بن محمد بن الصديق وفر الله له بمنه آمين وذلك يوم الخميس خامس القعده من سنه 59 و300 وألف. نعم <تصفيق> ونحن كذلك نقول تمت قراءه هذا السفر المبارك في يوم الثامن من شوال يوم الجمعه قبل صلاه الجمعه. ثامن من شوال سنه 36 بعد المئه الرابعه بعد الالف من هجره سيدنا واله رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق ل 24 جوان. من سنة 15 بعد 2000 الأرومية بمسجد ابن باديس الوسطى ونروي هذه الرسالة بواسطة واحدة عن طريق عبد الله التليبي عن الشيخ أحمد بن الغماري كذا نرويها عن الشيخ عبد الرحمن الكتاني عن الشيخ أحمد بن الغماري ها بواسطة ونروي عن واسطتين بغيرهما عن الشيخ نبيل والشيخ يحيى وغيرهم وغيرهم الشيخ عبد ملك يعني عن شيخ عبد الله بن صديق وشيخ عبد العزيز بن صديق والشيخ ابراهيم أه بن صديق والشيخ أه حسن بن صديق عن أه الاخ الاكبر سيد احمد بن صديق الغماري رضي الله عنهم جميعا ونفعنا عنه الله في علومهم في الدارين وهذا وتم المقصود الله نسال يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم بهذا في هذا المصنف ومصنفه بسائر مرويات علماء اهل العلم سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك ورب عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم جميعا. عجزتنا نعم بها نعم عجزناكم بها وبسائر مروياتنا. بالله اجازه. اعطيني باخذ البريه هذه كي جماعه ما اعطيناهمش اجازه.